Аз съм доктор Антонио Йовчев. Днес ще ви покажа моята професия и моето работно място. Много да се потрудиш. Трябва да завършиш 12 клас и още 6 години в университет. И чак тогава можеш да станеш стоматолог. Всеки ден ние стоматолозите се борим срещу нашите вългове чуки пук. Те са лоши когато децата не си мият зъбите редовно. Затова деца мийте си зъбите редовно по два пъти на ден на ден. Така ня, ня, няма да имате дупчици в вашите зъби. Аз съм пето поколение заболека, А началото на тази история е моят пра пра дядо Михаил Йорданов. И ето това е неговата диплома. От 1927 година. Следващите зъболекъри в рода ми са пра баба Кечи, пра Дядо ми Иван, баба ми Джиджи, дядо ми Стоян и Лели Микечи. Ще останем винаги, защото да си доктор е много хубаво нещо, защото помагаш на хората и, и да си заболека също е хубава работа. Благодаря. Ще го направим на бърска, Дан. Нещо друго ще направиш? Тя го спи Няма, нека това ще го снимаме. Ти ти ти, да не имаш бензин. Гори, така изгледаш. Дайте сега. Зими така. Първо. Всеки ден ние стоматолозите се бирам срещу нашите вълнове тук и тук.